Holička veľká hora choička Horička, veľká hora Vidaj šeharič do kimci volľa vidaaj šeharič do kimci vola Volľa mi je voďa za Jankatí Ale še ja bojím, jim bude Nebojšieš a ja nebudem byť len ty tam, že ja budem byť Neboj a ja nebudem byť len ty Nechodz tam, že ja budem byť Ahoj! Ahoj! Ahoj! Ahoj! Ahoj! Ahoj! Červená ružička kvitne z jara Môj milý, že hnieva, to je pravda Hnevaše, vaše aj še buze ale un o rok dva oba lúde Hnevaše, vaše, aj še buze ale un o rok dva oba lúde mu ani roče prišol som ku milé pod oblače pozor, že mi Otvorte tvere pre mojo šerdečko zamračené Otvor, že mi milá, otvorte tvere pre mojo šerdečko zamračené